Управи з м'ячем відпрацьовує 11-річний Іван Теребуха. Хлопець каже, у футбол не грав більше місяця. Я дуже щасливий, що сьогодні перше тренування, бо дуже люблю ці тренування, вони класні. Окрім тренувань, у соціальній школі викладають й інші предмети. Зараз їх проводять онлайн, розповідає один з учнів Макар Самлук. По комп'ютері ми заходили на всякі селки і там у нас були завдання, ми їх проходили. Особливо по-англійській були, ми там, у нас були олімпіади, ми там вгадували слова, нам додавалися очки і в кінці уроків нам видавали бали. До війни в школі тренувалися 60 дітей, розповідає тренер Михайло Оліяр. Зараз, каже, є тільки 20 учнів. Щоб провести сьогоднішнє заняття, їх поділили на дві групи та зіграли в мініфутбол. Діти скучили за заняттями, скучили за футболом, за живим спілкуванням, тому що до того пробували трошечки ми тиждень в онлайні почати займатися, але все одно воно не замінить живого спілкування, живого тренування. Пробуємо займатися тут на площадці, недалеко від нас є бомбосховище, і згідно інструкції, які нам надали, в разі тривоги повітряної ми повинні переміститися в бомбосховище і чекати завершення тривоги. Нас проінструктували, що спочатку потрібно налагодити роботу з нашими дітьми, які займалися в цій школі. Спочатку тут застабілізувати якусь роботу, налагодити, а потім, якщо буде можливість і потреба, будуть, напевно, залучати і дітей-переселенців, тому що наших дітей, як ви бачите, не, не, не повні списки так, приходять на заняття, є місце, є можливість, якщо буде така потреба, напевно, будуть залучатись і діти-переселенці». Соціально-спортивну школу фонду «Реал Мадрид» відвідують сироти, напівсироти, діти учасників російсько-української війни, діти з малозабезпечених та неблагополучних сімей, розповів Михайло Оліяр. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.